Випускник Вільноандріївської загальноосвітньої школи та корінний мешканець селища Максим Акімов каже, що зараз у школі навчається його донька. Відвідує третій клас. Разом із батьками решти учнів він виступає проти закриття школи. Хочать закрити школу по причині того, що не хватає дітей в школу. Хочуть закрити школу через те, що не вистачає кількості учнів. Як нам довели, вийшов новий закон, який забороняє виділяти субвенцію на отримання навчального закладу через недоокомплектування. Ми вважаємо, що потрібно відшукати компромісне рішення та зберегти школу. Розмови про закриття загальноосвітньої школи у Вільноандріївці тривають останні 10 років, кажуть батьки учнів, які були присутніми на громадських обговореннях. Зараз ми, те, що наша школа по кількості... Зараз ми маємо інформацію, що наша школа проходить за кількістю дітей. Зараз у школі навчаються 43 дитини, п'ятеро з них є цьогорічними випускниками, тобто залишиться 38. Додайте до цієї кількості сімох дітлахів, батьки, котрих вже виявили бажання віддати їх до нашої школи і у нас виявляється необхідна кількість 45 учнів. Моя дитина ходить в третій клас і вона дуже розуміла і спортивно, і розумово. Тобто, якихсь затримок у розвитку або в навчанні взагалі немає ніяких. І те, що розказують, що не дочитують, або ну, не вичитують години, які потрібні, ну, це все може слова. Тому що батьки б, мабуть, зверталися, якби ну, як бачили, що дитина не розвивається, вони б, наверно, мабуть, ну, зверталися за допомогою іншим вчителям». Під час заходу учасникам було презентовано обґрунтування проєкту рішення щодо ліквідації Вільноандріївської загальноосвітньої школи. Це питання виноситиметься на розгляд сесії Михайлівської сільської ради. Згідно закону про загальну середню освіту у сільській місцевості, шкільний клас має складатись як мінімум з п'яти учнів, розповідає голова Михайлівської сільської ради Алла Король. З тої презентації, яку ми показали, видно, що 4,3 учня тому буде зменшено субвенція. Ми не доотримаємо субвенцію на заробітну плату вчителя. І європейська практика, практика в Україні показує, що якщо ми хочемо, щоб ця школа працювала, ми повинні фінансувати школу з бюджету сільської. Ради. Це одне, а друге ще й те, що ми не отримаємо тих 2,5 мільйона субвенції, яку можна повернути, якщо цих дітей перевезти в наші школи, нашої громади, підвезти. Діти, батьків, які вирішили, що діти будуть навчатися в Соколівці чи в Михайлівці, вони підвозяться. І ніхто нікому не сказав, що підвозити не будемо, підвозяться. Але ці кошти можна зберегти для розвитку тих шкіл і надання кращих, якісних знань дітям. Член постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики, депутат Михайлівської сільської ради В'ячеслав Кукоба переконаний, що Вільно-Андріївський заклад освіти потрібно зберегти хоча б ще на рік. Всегда проблема була, денег не хватает. Завжди проблема була, грошей не вистачає. Завжди це факт. За Зараз всі кошти направляють на боротьбу із пандемією. Загалом питань проблем не вистачає. Але повірте, це не те питання, коли ми повинні говорити, що нам не вистачає коштів, це ж наші діти. Тому зараз на сесії спробуємо спільними зусиллями відшукати рішення щодо збереження цієї школи. Якщо депутати у вівторок на сесії проголосують не закривати школу, я не буду нічого робити для того, щоб закрити школу, тому що я не маю права не виконать рішення сесії, Як повідомив журналістам Суспільного В'ячеслав Кукоба, сесія Михайлівської сільської ради, де буде розглядатись проєкт рішення щодо припинення шляхом ліквідації Вільноандріївської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів запланована на 25 травня. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.